Тут був сарай, десь сюди прилетіло. Оце вся територія це була кухня котельна. Анастасія Риліна, жителька селища Малокотеринівка, показує, що залишилося від її оселі. Ще два дні тому на цьому місці стояли господарчі будівлі. Нині ж суцільне згарище. Дівчина прибирає згорілі речі та будівельне сміття. Каже, її будинок вигрів внаслідок ворожого обстрілу 10 травня. Прийшли всі друзі, всі знайомі, кого покликали, вибрали повністю все, що було тут на кухні, в сараї, перебрали, що дрова там якісь, що залишилось, більш-менш, кришу вибрали, накрили, тому що вчора почався дощ, почали накривати, в хаті почали убирати. Ну, ще дуже багато роботи. Анастасія згадує, того вечора поїхала до друзів, які живуть неподалік. Почувши перші вибухи, заховалися у Льоху. «Я почала дзвонитися з сусідки, вона трубку дуже довго не брала, я почала вже нервничати, думаю, що-то що 100% не так. А потім, коли перестали вже стріляти, я дозвонилася і вона каже, в тебе все горить поверталися до свого будинку, окупанти продовжували гатити по селищу. Анастасія каже, на дорозі були розкидані уламки від російських снарядів. Коли приїхали, горів сарай, горіла половина кухні, і воно почало ну, переходити трохи на хату, ну не прям сильно. А води не було і за те, що прилетіло з двох сторон і там перебило здоровенну трубу, по якій вода йде. І не могли нічим не тушити, нічого, а пожарку в село не пускали, тому що ще були обстріли. І я одразу сказала, доставайте машину. Анастасія каже: згоріло все обійстя. Під час пожежі загинули і її дві кішки. Це був гараж, залазили через оце вікно, вибили його, воно ще було ціле. Залізли, почали кувалди й вибивати там навісний замок, щоб вигнати машину. Що вогонь вже був тут, все було отак завалене. І там не було ніяк пролізти. Тягнули її на тросі, хоча б машину змогли спасти. А потім почало сильно горіть. Дівчина каже, власник будинку – її батько, який нині перебуває за кордоном. Одразу зателефонувала йому. У мене е, був маленький песик. Він вижив, але чуть-чуть обгорів. Він забіг в хату, його е, пожежні доставили. А дві кошечки, одна задохнулася у мене в кімнаті а втора, маленька, вона пряталась до останнього. Коли вже нам дозволили розрішили зайти, потім Артем почув, що вона м'явкає де-то, і ми почали її шукати, але не могли знайти. За словами голови Кушугумської громади Володимира Сосуновського, всього в Малокатеринівці внаслідок обстрілу пошкоджено 104 будинки. З них 10 – непридатні для життя. Нині власники пошкоджених осель розбирають завали, закривають вікна та дахи. Допомагають їм у цьому волонтери. На даний час я вільний, є можливість допомогти до понеділка, на ці 4 дні. Застало гори, людям потрібна допомога. Вчора розгрібали тут, на другій кеті. По порядку, підправили нас по цьому адресу на даний час. Перекриємо до вечора, ну, це на сьогодні на даний час, Все. потім завтра по другому адресу. Зараз перекриємо шифр, де там, хто що, хто стекла зашивають USB. Нагадаємо, внаслідок обстрілу Малокатеринівки дістали поранень 9 людей. Троє працівники швидкої допомоги, які приїхали на виклик, шестеро місцеві жителі. 1440 наборів сьогодні перевезли ми мешканцям Малокатеринівки, продуктові набори, в які входить, ну, скажімо так, продукти першої необхідності і насіння для розсади. Речниця «Запоріжжя обленерго» Заруслава Цупренко повідомила, 1139 абонентів, які були знаструмлені внаслідок обстрілу, заживили. аварійно відновлювальні роботи завершено. Одна жіночка у нас в реанімації, там серйозна ситуація розробила ключицю. От, і, видать, повердило всі сухожилля. І ще одна в больниці жіночка. А четверо чоловіків, один там сьогодні сказали відпустити, і троїх відпустили вже по-домашньому, т.е. Тобто вони перебунтовані, міняють перев'язки. Олена Лисенко, Андрій Варенов, Суспільне, Новини Запоріжжя.